سَيءَ دُ لَهُمْ سَيءَ دُ مَا آمَنُوا آمَنُوا وَحَطَّ بِهِمْ مَا كَانُوا رَغِبِينَ لکھو <تصفيق> سورت الجاز کی تینتیس اور چونتیس نمبر آیت کی آمد تلاوت کی ہے پیچھے بات جا رہی ہے منکرین کی آمد کی جنہوں نے اعتراضات کیے اور استحصار مذہب کی اڑایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا قیامت آئے گی ان کے سارے اعباد ظاہر کر دیے جائیں گے جو جو انہوں نے کیا ہے بلکہ قرآن کی وہ آیت بھی مالی کتاب اللہ ولا قبیرہ اللہ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا آمار آمار جس نے چھوٹی چھوٹی ہے اعبال میں چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے یہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی حامی کوئی سفارشی کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کی تم تکزیب کرتے تھے جتلاتے تھے اور یہی وہ دن ہے تمہارا آج کو پرسان حال نہیں ہوگا تم جتنی مرضی کسی کو پکارو آوازیں دو کوئی تمہارے یہ آئے گا نہیں جس طرح تم نے دنیا میں مجھے فراموش کر دیا بلا دیا آج میری حمایت میری مدد پیراؤ کی تیرے ساتھ نہیں ہے بلکہ میرا غذب تیرے اوپر ہوگا تو اللہ رب العظم نے کسی بات کا یہاں تذکرہ کیا ہے کیوں اللہ کی مدد تو ان لوگوں کو قیامت کے دن ملے گی اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کمر بستہ رہے دین سیکھا بھی سمجھا بھی عمل بھی کیا ہے اور پھر اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا جو انہوں نے جو عمل انہوں نے کیے کا اور گیر لے گا بھی ہم ان کو کہ وہ تھے بھی اس کے ساتھ یا مذاق کرتے کیا گیر رہے گا عذاب گرے گا اللہ نارم کا ہے کہ ہر حالت باہر چلی جائے کوئی تپش کم ہو نہیں آگ بند کی گھیرا ہوا ہوگا چاروں طرف سے یہ اللہ رب العزت یہ وہ عذاب ہے جس کا اللہ روڑ کرتے ہیں تو اللہ رب العظم کی گزران کو ان کی روزی کو معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں وہاں بھی یہ لفظ آگے جا کے آتے ہیں وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو مجھے نے بہن آج مجھے اندھا کیوں کیا ہے اللہ رب العظم کیا وہاں لفظ آتے ہیں نصیب تم ممن ارازا ان ذکر يوما لا هو بعيش تنكا ونخرغه يوم القيامه اعما بقد كنت میں دنیا میں بینا تھا اللہ رب عزوج فرمائے گے جیسے اگلی جو الفاظ ہیں فرمایا کہ جیسے تو دنیا میں مجھے بلایا اج میں نے اسے بلایا نسیتكم نسیتكم ثم انسان ثم انسان ثم نسیمر یہاں بھی اللہ رب, رب فرما رہے ہیں یہاں قیامت کے دن اللہ رب العزت پر شاید اور بھی کسی جگہ پر اس طرح ہو اور جگہ جگہ اللہ رب ال نے ہمارے فائدے کے لیے کیا گیا اور دیا کہ تم, تم دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ کہا ملاقات کرو میں تم آپ نے اس دن کی اس ملاقات سے تم بھول گئے اس کو تم نے فراموش کر دیا کہ ہم نے رابطے اللہ سے ملاقات کرنی ہے حساب کتاب ہونا ہے تم نے اس کو فراموش کر دیا تم اس کو بھول گئے آج میں تمہیں بھول گیا ماما, تمہارا ٹھکانا تمہارے لیے من کوئی مددگار کوئی بھی تو آج تمہارا مددگار نہیں ہے آج میرا ہی حکم چلے گا کی توفیق اتا